سوری بابا سوری بابا سوری میں کون سا کسی کے گھر جا رہا ہوں جو نئے کپڑے خریدوں میں نے پیسے بھجوا دیے میرا بچہ تم بھی خرید لینا ٹھیک ہے نا ہاں بھائی سن کیا ہو رہا ہے کھیل رہا تھا بابا آ جاؤ آپ کے لیے کچھ لائے سوری بابا سوری آغازید آغازید آغازید آغازید آغازید کیا آپ میرے سال مارکیٹ چل سکتا ہے بیٹا آپ کے ابو کی اجازت ہوگی تو جاؤں گا نا بیٹا ایسا نہیں جا سکتا نہیں نا مجھے سرپرائز دینا ہے آپ اب کے دوسرے اجازت لے لو تو پھر میں چلے چلوں گا ٹھیک ہے نا ماموں آئے بات کریں مام بابا کو کہنا کہ مجھے مارکیٹ لے جائیں مجھے پاپا کے لیے کپڑے ہی لینے ہیں بابا ان کو مارکیٹ لے کے چلے جائیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہے تو آپ کا چوکی دار آپ کے بیٹے کو لے کے سائیکل پہ گیا ہوا ہے کیا مطلب کہاں لے گئے یار پتا نہیں مجھے اس بات کا تمہاری ہمت کیسی ہوئی بغیر اجازت لے جانے کی اور احسان تم بغیر اجازت چلے گئے نہیں بابا ان کا آپ کو سرپرائز دینا تھا چلو تم لوگ اندر میرے ساتھ بابا ان کا قصور نہیں میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے کے گیا ماموں نے انہیں کہا تو یہ میرے ساتھ چلے کیونکہ مجھے ان کے لیے کپڑے لینے تھے بابا عید پر ہم سب نئے کپڑے پہنتے تو یہ کیسے پرانے کپڑوں میں عید کرتے بابا یہ کپڑے آپ کے لیے پاپا تو ہمارے لیے اور اپنے لیے پہلے ہی لے آئے تھے خوشیوں کے دل باٹے خوشی خوش بیٹا معذرت یہ تو مجھے سوچنا چاہیے تھا پر مصروفیات کیا سوچ سکا جو کام مجھے کرنا چاہیے وہ آپ نے کر دیا لیکن تو بات کرتے ہم دونوں جا کے ساتھ لے آتے آئندہ رکھوں گا ملازمین سے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور مشکلات میں حسب استطاعت مدد کی جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خوش بختی اور بدخلقی سے پیش آنا بد بختی ہے